Assalamualaikum guys, hari ini kita nak cerita apakah sebab utama loan kita tak lulus apabila kita telah menerima tawaran daripada pembeli maka first thing kita akan buat ialah kita akan cek kita punya pinjaman, pinjaman proses mengambil masa dalam 7 ke 14 hari namun kita punya indication result boleh dapat dalam masa 3 ke 4 hari selepas kita dah submit all documents 3 ke 4 hari kita boleh tanya dengan kita punya banker sama ada pinjaman kita ni recommended untuk lulus ataupun tidak sekiranya tidak lulus maka ini adalah sebab-sebab lima -sebab, sebab utama kenapa pinjaman kita tidak diterima jangan tunggu sampai dah sebulan baru kita nak following up jangan dalam tiga empat hari kita dah boleh tahu dah kita kena following up dengan dengan banker kita yang pertama ialah status penjual dan pembeli intermoinsorvency kalau kita punya penjual aa, bermasalah insolvent ataupun bankrupt ataupun nama kita sendiri pun bankrupt memang <laughs> tak ada peluang lah kita dapat aa, apa tu aa, pinjaman jadi penjual juga pun sama juga sebab whatever dokumen yang kita sign dengan penjual kalau sekiranya dia bankrupt maka aa, dokumen tersebut tidak sah Okey? yang kedua ialah kita nak tengok pemaju kalau senarai pemaju itu dah di blacklisted ataupun Uh, dah bankrupt dah uh, wind down then memang ada masalah nak dapatkan pinjaman kalau especially tempat yang macam contohnya talam tempat kami ialah banyak talam jadi kebanyakan rumah ada kawasan situ memang ada masalah eh, memang tak boleh nak nampak pinjaman jadi you kena check dulu uh, rumah yang nak beli itu pemaju dia okey ke tidak and then from there nak tahu kalau sekiranya dia bankrupt atau tidak tengok dia dah ada insuvel. kita nak check sama ada liquidator dia ada ataupun tidak okey yang ketiga ialah kita nak tengok secret dan sitos record kita okay. uh, kalau you ada masalah macam mana nak check you boleh hubungi saya sebab kita boleh kita dihebat adalah subscriber kita boleh check yang kedua kalau sekiranya you ada masa you boleh pergi bank negara untuk semak saya cuma sitos pula kalau nak dapat detail rekod uh, kena bayar RM25 ataupun free record sekiranya you um, hanya memerlukan uh, indication scoring hijau ataupun merah itu saja so check dulu and then lepas tu from there you akan tahu sama ada you punya record bagus ke tidak kalau sekiranya untuk siklis you ada dua tiga dua tiga bulan tak tunggakan dalam bank you maka you akan ada masalah okay? Uh, ataupun pinjaman dengan mana-mana sajalah yang badan apa tu uh, finance house ke whatever asalkan dia masuk dekat dalam bank negara kalau kita ada tunggakan memang kitanya punya scoring akan rendah so ini adalah yang ketiga kenapa kita punya pinjaman ditolak okay, yang keempat ialah pendapatan dan pinjaman so ada dua satu ialah kita punya uh, Uh, debt service ratio dan nombor dua kita punya uh, baki selepas tolak uh, tolak segala komitmen baru dan lama untuk yang dua ni paling senang sekali sekiranya kita punya hutang lebih daripada uh, uh, apa tu 1200 after dah tolak balance 1200 okay, kita ambil contoh lah saya buat kat sini contoh So katakanlah kita ada gaji kita 3500. Okey. So kita ambil kat sini a uh, komitmen lama kereta katakan 400 campur dengan uh, kita bayar PTPTN 200 campur dengan kita ada hutang a uh, uh, Leslie uh, personal loan 100 okay this one dah jadi old commitment 800. So new commitment kalau rumah 2000, katakan 200,000, sorry. So ini pinjaman kita lebih kurang 1000 sebulan. So new commitment ialah 1000. So total commitment you ialah 1800. Okey. So so kita kena tolak dulu dengan 1800 ni So basically kita ada 1,700 lagi so sekiranya lebih 1,200 then this is good okay uh, maximum yang uh, minimum yang you, you perlu ada ialah lebih 800 ini cuma ada satu bank aja yang allow uh, apa tu pinjaman diluluskan sekiranya you punya balance lepas tu pinjaman semua 800 okay that one satu okay this is for first part so kat sini you dah lulus second part yang nak tengok you punya uh, debt severe ratio dia panggil DSR so debt severe ratio tengok you punya commitment baru dan lama divide by you punya pendapatan bersih so pendapatan bersih adalah pendapatan tolak kedua RSP uh, tolak whatever commitment bulanan yang you ada pendapatan bersih juga campur dengan you punya uh, rental you punya uh, apa tu uh, overtime you punya bonus dan komisen uh, dan sebagainya so pendapatan tu dia akan ambil ikut uh, percentage ada yang 100 ada 80% itu you kena tanya dengan banker so kat sini kalau kita ambil calculator so 18 over 35 okay So, ini lebih kurang 50 51% so, sekiranya uh, you punya eh, apa tu uh, apa tu net income you kalau net income kita uh, sorry uh, bawah 3,000 kita tak boleh uh, reach kita kena bawah 60% kita punya DSR eh sekiranya 3 ke 5 K kita tak boleh lebih daripada 70% kalau 5 ke 8 K tak boleh lebih 75% kalau lebih 8 K dia tak boleh lebih daripada 80% okay all this bergantung pada bank setiap bank dia punya pengiraan dia lain okay kat sini kita kena cek dengan banker lah. okay So itu adalah dua benda yang kita kena cek so dalam kat sini so yang ni dah lulus okay, satu lulus nombor dua yang ini pun sama juga dia pun lulus so bila berlaku macam ni then, kemungkinan untuk dia dapat lulus untuk di sebahagian scoring dia okey lah yang ketiga ialah status satana tersebut sama ada dia leasehold dia dan nak habis ataupun tidak lokasi dia blacklist ataupun tidak dia dah ada grant ataupun tidak kalau tak ada grant dah lebih 10 tahun susah nak dapat loan eh, kena cek dengan banker sama ada loan boleh diluluskan atau tidak dan sebagainya whatever uh, status hartanah tersebutlah and kalau sekiranya uh, apa lagi information yang kita boleh buat oh, yeah. kalau tak ada grant contohnya memang tak dapat loan contohnya example yang jenis yang beli hartanah uh, dah buat Aa, tanah tu master list memang beli tanah lot yang stay yang lama tu kat kampung yang jenis orang panggil lot satir yang jenis lot sate tu bahaya sebab dia tak buat subdivision jadi nama kita tak dekat dalam grant even kalau ada nama dalam grant tu pun kita kena payah sikit sebab bank tak akan bagi sebab macam-macamnya nak letak charge dan sebagainya jadi status hartanah kena check paling senang lah kalau ada masalah apa yang you perlu buat you just comment ataupun you call saya uh, WhatsApp saya 013-255-2552 you setuju ataupun tidak ada lagi benda yang kurang tak yang saya masukkan then maybe you boleh letak komen di bawah insya Allah kita akan jawab so jumpa lagi di lain kali Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini sekitarnya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan -tip hartanah serta kejaya hartanah